Pajaopetus opetus on joustava ja opiskelijalähtöinen lähiopetuksen järjestämismuoto. Perinteinen opettajajohtoista opetusta tukeva luokkaympäristö on jaettu pienempiin työskentelytiloihin ja verkkooppimisympäristö on sulautunut fyysiseen ympäristöön. paja korostetaan opiskelijan aktiivista roolia oppimisessa ja opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana. Opettajalla ei ole luokan edessä perinteistä työpöytää. Opiskelijan itseohjautuvuutta tuetaan yhteen ympäristöön keskitetyllä digitaalisella materiaalilla. verkko pelilliset elementit ja vuorovaikutteinen opiskelu motivoivat opiskelijoita epämieluisankin asian opiskeluun. Opiskelijan lukujärjestyksessä ei ole enää eri aineiden oppitunteja, vaan eri aihealueiden pajoja. Koska pajassa ei ole koskaan perinteistä opetusta, sinne voi tulla opiskelemaan milloin tahansa. Tämä mahdollistaa opiskelijan työssäkäymisen ja opintojen yhteensovittamisen. Paja-opetusmenetelmä joustavoittaa opiskelua, mutta tarjoaa silti mahdollisuuden kontaktiopetukseen toisin kuin verkkoopetus. Opettajan lukujärjestyksessä on oppiaineiden sijaan vain opiskelijaryhmiä, joiden oppimista opettaja kulloinkin ohjaa. Lukujärjestykseen merkityn ryhmän lisäksi pajassa voi käydä myös muita opiskelijoita. Pajaopetusmenetelmässä opettaja ei opeta perinteisesti ollenkaan, eikä pajoissa ole kaikille yhteisiä oppimistapahtumia. Opiskelijat opiskelevat verkkoympäristössä sijaitsevan opetusmateriaalin sekä oppimista ohjaavien tehtävien ja harjoitusten avulla. Opettaja kiertää opiskelijaryhmissä ohjaamassa ja auttamassa opiskelijoita yksilöllisesti. Opiskelu tapahtuu vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toisten opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Oppimisnäkemys pajaopetuksessa on sosiokonstruktivistinen, sillä se kannustaa itseohjautuvuuteen, oppimaan oppimiseen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Opiskelija dokumentoi oppimistaan verkkoympäristöön, tapahtuipa oppiminen sitten kotona, työpaikalla, koulussa tai lomamatkalla. Laadukkaasti toteutettujen verkkomateriaalien. Ja pajaopetuksen avulla opiskelijoiden on mahdollista opiskella yksilöllisesti ja opettajan on mahdollista seurata opiskelijoiden oppimista. Opettaja voi seurata opiskelijoiden oppimista lähes reaaliaikaisesti ja hyvin yksityiskohtaisesti oppimisanalytiikan avulla. Pajaopetusmenetelmässä saman substanssin opettajat työskentelevät tiiminä. He ohjaavat opiskelijoita samassa pajassa ja samalla verkkomateriaalilla. Opiskelijoita pajassa on yhtä opettajaa kohti noin 20. Saman tiimin opettajat suunnittelevat ja työstävät yhdessä sekä opetusmateriaalinsa että kurssien toteutukset ja arvioinnit.